перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну 45-річний Юрій Дзьобак пішов добровольцем, розповідає родичка загиблого Ірина Макуляк. Юрій Іванович був підприємець, у нього був власний бізнес, вони займалися віконними справами, тобто, як тільки почалася війна, він на другий день пішов, сказав, я піду на війну, записався в тероборону, і він тві... чітко і знав, що він буде, як Казав він, я буду до кінця, і навіть попри те, що були можливості десь поїхати вже, відійти, поміняти місто, локації, він залишався і він, він, був, він був до кінця. Юра був в чисті перших, був зарахований в розвідку, з щастю. порядний, інтелігентний. Боєць, який з честью і гідністю виконував свої обов'язки, був справжнім другом справжнім побратимом, віддав своє життя за нас, живих. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. наші і його як написано. З 2014 -го року, говорить родичка загиблого, сім'я дзьобиків допомагала військовим на сході України. Так, так, вони постійно підтримували, звісно, їхня сімейна справа, де задіяна і дружина, і донька, вони постійно підтримували. У загиблого залишилась дружина та донька. Оховали Юрія Дзьобака в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, Новини на Суспільному, Хмельницький.